Vi mm. eh, Eva Norling, Oskar Helsing. vi jobbar ju också här på BTH och eh, både Kristoffer och Oskar har ju hjälpt oss oerhört mycket på biblioteket. Det är helt otrolig lyx att ha en sån fantastisk IT-avdelning. Yeah! Applauder! Eh, det är lite tufft att komma här och prata efter en sån cool bot. Men vi ska prata om personalkonton, eh, vi har ju sedan tidigare gjort så att alla studenter som vill ha ett bibliotekskonto kan väldigt, väldigt enkelt aktivera det genom att vi har kopplat ihop med LADOC. Ja. Och då ville vi göra samma sak med personalkontorna och ja, varsågod Oskar. Förklara lite ur ett... Jag hade tänkt att börja med ett, ett, ett lite mer helikopterperspektiv där vi tittar på, på ett flöde som går utanför Koa. Egentligen redan från början när en, vi får en ny anställd. Det kanske inte är intressant ur ett perspektiv, men det är i det, i det stora flödet som, som det blir fint, tycker jag. Det hela börjar med att, att vi har en, en som ska bli nyanställd och vi har administratörer då som lägger upp information i vårt identitetshanteringssystem runt den här personen. Då. Det är grundläggande information som, som personuppgifter, vilka behörigheter personen ska ha, vilken typ av anställning det är och även tidsperioden som man är anställd och Resultatet av det blir ju uppgifter runt, runt ett konto. Då. Så här ser det ut i vår egenutvecklade applikation då för identitetshantering. Det kanske inte syns så, så tydligt, men, men här är det då egentligen behörighetshanteringen. Och här ligger ju inte koa eller bibliotekskonto med alls. För det hanteras utav personen själv, den nyanställda. Nästa steg i, i flödet är då att den ny anställd ska hämta ut sitt egna personalkonto. Och det görs genom en app som vi har byggt som heter Personalkonto, där, där en anställde själv aktiverar sitt konto. Och resultatet av det blir då att den anställde har ett BTH-konto, får ett BTH-kort, för att kunna, kunna komma in i, i, med passage i utrymmen. Och också få behörighet till de system och, och applikationer som den behöver. Då. Så här ser det ut. Egentligen bara en, en första överblicksbild utav den personalkontoappen. Man verifierar sig, man godkänner regelverket för BTH, man väljer ett lösenord och sen så är ens konto aktiverat. Nästa steg, och det är därför vi är här då, då vill man aktivera sitt bibliotekskonto. Och den processen görs, den är delad egentligen mellan den här personalkontoappen som ni så tidigare och Koa. Och det kommer Eva att visa sedan hur, hur den processen går till. Men jag tänkte bara kort nämna att vi arbetar också med att uppdatera adressuppgifter. Och det vill vi göra genom, genom CoAs modul för, för anslutning till Skatteverket Navet. Så som det är idag så synkar vi personuppgifter från vårt identitetshanteringssystem. Men det är bara grundläggande personuppgifter i form av personnummer om det skulle ändras eller namn. Telefonnummer, e-postadress och så vidare. Men adressuppgifter vill vi hålla uppdaterade genom Skatteverket. Och slutligen då, när en anställd lämnar oss. Vad händer då? Då gör vi egentligen ingenting med själva bibliotekskontot. Det hanteras separat. Det enda vi gör är att vi byter typen från anställd till från personal till allmän. Allmänhet. Allmänhet. Ursäkta. Och sedan så hanteras kontot och gallras enligt de rutiner som biblioteket biblioteket har Det var det. På, alltså, för eh, vad sa du? Jag heter mig står där en. Bil. Ah. Ska vi köra lite skärmdumpar då? där, så här ser ju personalkontot ut när man ska skaffa ett på BTH. Och för att komma åt att skaffa ett bibliotekskonto så måste man först logga in. Och då gör jag det här. Via ADFS. Yes. Och när jag då har loggat in så ser det ut så här, jag får ett, en bibliotekskonto länk längst upp till höger. Och då vill jag ju såklart gå dit och skaffa ett konto. Och här ser ni de uppgifterna, de hämtas ju från Ida och vi har allting färdigfyllt. Fast nu är det lite hemligt såklart. Och sen kan man välja vilket språk och så aktivera konto. Alltså det är ju extremt smidigt för personalen att göra detta. Det kan jag också säga det att väldigt många i personalen läser ju inte så himla mycket tryckta böcker. Alltså de läser ju mest artiklar och annat. Men de behöver ett lånekort när de ska fjärrlåna. Och då vill de ha det snabbt. De, de orkar inte stå och vänta på att vi fyller i detta manuellt utan det ska gå på ett kick. Och det gör ju verkligen det här. När man har aktiverat eh, så får man ju upp uppgifterna här. Sen kan man härifrån skapa eller byta PIN-kod och eh, om man flyttar eller något så kan man uppdatera sina uppgifter där också. Och om man ska skapa eller byta PIN-kod så gör man det via vanliga. K-gränssnittet. Så, så smidigt funkar det. Och nu är vi klara. Mm. Och då ser vi om, nu funkar micken, vad bra. Det är perfekt för då kan ni ställa frågor. Ja, eh, jag undrar, ni visar ju för en anställd hur det funkar, men för en student då, Eller har de samma funktion eller varför har de inte samma funktion? Hur, förstår ni? Jo, <laughs> jo eftersom, och, och de har eh, eh, Själva annorlunda ser annorlunda ut, men det är i stort sett samma funktion. Samma flöten, ja, alltså så ja, ah, okay. ja. Har ni tänkt på att synka, att man får ett lånekort automatiskt utan att behöva gå igenom den här processen. Eller finns det någon anledning till att ni inte vill ha det så? Det handlar ju om GDPR. Ja, det är så. Ja, så att vi, vi hade ju jättemycket konton i vårt system tidigare, men det ska man ju inte ha. Utan nu aktiverar studenten själv eller personalen själv. Och sen så försvinner det efter tre år. Om man då inte vill förnya sitt kort. Just det här, när de slut, vad, hur triggas det att det blir allmänhet? Det ju jätteintressant att de inte står kvar som student då, eller något sånt där. Hur, vad, måste de göra något aktivt eller sker det automatiskt på något sätt? Ja, för personal så just det genom identitetshanteringssystemet för personal. Mm. När det gäller studenter så är det ju svårare när är en student färdig. Aha. Där har vi ju egentligen regler utifrån när, när studerade man senast. Och tider relaterade till det. Då. Kopplat till registreringen på något sätt. Har man kurser eller eller. Ja precis. Ja. Mm. Ja, tack. Jag har en kort fråga. Behöver man lånekort och er för att låna Eh, när man aktiverar aktiverat sitt kort så kan man använda sitt BTH-kort. Mm, men kan man låna utan kortet? Ja, det kan man. Vi använder personnummer. Måste man få kortet innan man kan låna? Alltså, om man har aktiverat sitt konto, kan man direkt då låna eller måste man vänta på kortet? Nej, man kan låna direkt. Fler frågor? Har du märkt någon skillnad i antalet frågor från lärare och studenter? Liksom att det sparar en massa tid nu, att det är mycket enklare på det viset? Eh, vet inte. Har vi det? det med personalkonto personalkonto nytt. När det gäller studenter så har vi haft så länge. Och det är ju alltid så folk frågar i alla fall. Men då går det ju väldigt snabbt och enkelt att hjälpa dem och skaffa ett eget konto. ping får vi jättemycket frågor om. Mm. Bra. Om det inte är några fler frågor, då säger vi ett stort tack.